بعد میخوام تو مرحله بعدی واریز انجام بدم. عین سایت خرید هست، خیلی هم ساده است. به قسمت واریز می زنم، میاد میگم که از این کارت بانکی سری هم کارت بانکی رو کانفرم میکنه، چک میکنه، API دارن از این چیزا چک میکنه. کارت بانکی تو انتخاب میکنی، مبلغ مورد نظرتو اینجا میذاری و انتقال به درگاه ان دیجیکالا که خرید میکنی میری تو صفحه پرداخت. اینم هم انتقال میذاری میره چه صفحه پرداخت. تاثیرش کجا میبینیم مثلا یه عددی ریختی اینجا توی ریالت توی این کیف پول ریالت میاد میگه اون عددی که زدی میاد اینجا میشنه از اینجا هم می‌تونی این کارو بکنی واریز و برداشت داره دیگه واریز میخوام بکنم واریز اگر بزنم همون صفحه قبلی میاد میگه کارتتو بگو چقدر میخوای واریز کنی میبره تو صفحه درگاه این خرید داری انجام میدی برداشت میخوام انجام بدم میگه که چقدر میخوای برداری مثلا من الان این انتخاب بزنم تو مثلا 70 تومن مثلا حساب هست شماره مقصد ها انتخاب میکنم کارموزش هم میگه یه عددی هست و ایجاد درخواست عدد که بزرگتر هم باشه ساعت نایی فکر کنم بیست دقیقه یه میشینه تو حساب دیگه بعد یه ساعت سطمندی هم داره اگه مثلا بالا 300 میلیون باشه تو روز مثلا چند بار اینو تو فکر کنم تو سخف سی میلیون تا سخف سی میلیون در روز با سطه دو میکنه اگر سطحتون بره بالاتر مثلا تا یک میلیارد دو میلیاردم، هم حالا بعد باشون چیز کنید میتونید پول منتقل کنید ببین تو کیف من شما بعدا که بیاین نگاه کنید این آدرس ها رو ندارید خب اینا خالیه اینا که من دارم روش کلیک میکنم باید ایجادش بکنید کاری نداره فقط یه دکمه افزودن رو میزنید تمام آدرس کیف پولت ایجاد میشه بعد می‌خوام حالا بخرم. پس چی شد؟ اول رجیستر کردم. بعد یه آه... کارت بانکی توش تعریف کردم. سه اومدم یه ریالی بهش به زدم. انشالله با 300 تومن شروع کنید، تست کنین. دی... چون 100 هزار تومن کفش یه کارمازن که انجام کنن 150 تومن بریسین. یه تست بزنید و بعد چه ب... چیکار می‌کنید؟ یه کیف پولم اینجا ادش می‌کنی که فقط آدرسه باشه این پول رو بریزه اون تو. حالا میخوام خرید بکنم. به این بازار اصلی داره. بازار حرفه‌ش کاری نداریم، داستان داره خیلی بحث داره اصلا. بحث علانمون نیست. تو بازار اصلی میگه بیت کوین به تومن. اوکی عین بورس یه صفه این هر بازاری مارکت خودش قیمت خودش رو داره. هرچی بازار بزرگتر باشه عادلانه تر اساس نمودار شکل آمار بود نرمال که این سنگوله ای بود چولگی نداشت به چپ راست این بازار رو عادلانه تر میشه میام اینجا نگاه میکنم میگه اگه میخوای بخری تو میتونی اینجا انتخاب بکنی. این عدد بزن... با قیمت تابلو چقدر انقدر، حالا می قیمت واحد یک میلیارد و, و بیست رو اگر بکنی یک میلیارد و سیصد چی میشه می, شه؟ می قیمت اینو بذاری خرید بزنی میگی من تو این قیمت شما میکر اوردر میشی یه اوردری رو ثبت می‌کنی تیکر نیستی که سری بزنی بری بیرون حالا از این ور میخوام بفروشم چقدر بیت دارم مثلا اینقدر بیت دارم میگی قیمت واحد تومانش رو بگو انتخاب بکنم گفته یک میلیارد و سیصد من میگم آخه من میخوام دو میلیارد و سی ست بفروشم بیا قیمت ۷۶ درصد بالاه میزنم فروش میگه بهترین قیمت بازار یک و سیصد تو میخواید صد بفروش هفت۶ درصد بالاه با کی تایید بزنم میشین صف فرو... میشین توی اردر سیستم برای فروش ولی من الان این کار نمیخوام انجام بده به همین راحتی خریدی. اینجا پیشنهاد های خرید و فروش و همون اردر بود که یاد تو بازار سرمایه می بینید توی تلتفرمتون اینجا هم هست ساده یه حالته یه موقع میگم آقا من نمیخوام زمان بذارم بابت اینکه بیام مثلا حالا ببینم میخره یا نمیخره میخوام سری بخرم تمومش بره چرا چون شاید بازار در رد هستن یه چیز داره به نام سفارش سری سفارش سری رو که بزنم یه همچین صفحه باز میشه تو اینجا میتونم رو انتخاب بکنم اینجا بیام مبلغ رو انتخاب کنم چقدر بود؟ 470 806 معادله بیت کوین میشه من ثبت رو بزنم تاییدو که بزنم درخواست معامله با موفقیت ثبت شد بریم سراغ کیف پول تموم شد معامله انجام شد هزار تومن این تش موند ببخشی یه هزاری تایی این داستان موند یه افعین زدم که رفرش بکنه و اون میزان بیت اومد به کیف پول بیتکوین کوین هزار و ویست و باقیمون این تومن هم هست چیزش و اسکیلش از اون چهار سه توم هزار تومن باقیمون و روی بیتکوین هم هم اضافه کرد خیلی هم ساده به این صورت میتونید انجام بدید حالا من اسکیرین شیل رو ببند نه اینم بگم کموشه همونطور که گفتم 10 دست هم تخفیف دارین شما توی سبت نام از طریق من. در اصل تخفیف توی کارمز دارید میتونید برای شروع از این استفاده کنید نه هیچ اصراری هم نیست برین هر چیز دیگه هم میتونید کارو این ساده بود نشون دادم دو تا در موردش ساختم توی یوتیوب اشتراک گذاشتم که ازش بتونید استفاده راحت ببرید اینجام که می بینید یک یک نشون میده من اینو که بزنم اینجا رو که نگاه کنم میگه معامله انجام شد انقدر اوکی و حالا چیکار کنیم من از این صفحه خارج میشم اوکی okay, برای فردا که لینکشو دادم من دو تا دوره تخصصی دارم برگزار میکنم که یکی آموزش تخصصی صفر تا ارزای دیجیتال تو همین پلتفرم ای سمیناره که از روز دوم اسفند یعنی هفته دیگه شنبه شروع میشه هر جلسه دو ساعت است این مزیت هم داره وبینارا که شما حتو خوند نشی دیگه آخر سالی از این ور به نمیری این ویدیوها آفلاین هم میتونی بعدا بری ببینی و قابلیت دانلود هم دارد. لذا توصیه میکنم که از هر... نه تنها این دوره هر دوره وبیناری استفاده کنید، با این داستان های کرونا ف خب خیلی راحت تاره. من لینک اینو براتون میذارم برای ده نفر اولی که ثبت نام کنن 40% درصد تخفیف در نظر گرفته شده برای ده نفر دوم سی درصد و اون دوستانی هم که اسمشون رو من یادداشت کردم بعدا روی اینستاگرام یا تلگرام به من پیام بدن که در خدمتشون هستم. من لینک این ده درصد رو بذارم اینجا. پس کس ده نفر اول که ثبت نام کنن روله که تنظیم شده چه درصد تخفیف دارن از اینه دو... یعنی با این چه لرصده باید چه میشه خب من مدیر ببینارم بعد خروج بزنم اول که عدد دقیقش اینجا ببینیم. ببینید ببینید قیمت در حالت عادی یک میلیون و با چهل درصد که برای ده نفر اول در نظر گردن میشه 840. چهل تومن و این در نفر تموشه رو ده نفر دوم میشه 980 و دیگه برمیگرده رو یک بابت دوره ی تا اگر هم دوست داری که توی دوره پیشرفته هم شرکت بکنی این هم خدمتون شود که مشخص قیمتش نم خروج بزنم، نم لینکش گذاشتم براتون. اینجا هم 6 جلسه از 16 اسفن شروع میشه قیمت دوره چرا نخورده آه، یه داره میکنه. اینجا هم برای دانش نفر اول چهل درصد تخفیف در نظر گرفتم و برای ده نفر دوم سی درصد کل دوره قیمتش یک میلیون پنجصد هزار تومانه که میشه 900 هزار تومن بابت این داستان و بعد از اونم به 980 و دیگه تخفیفش بر این 20 نفر که تموم بشه میره 1 و 500 و هم که خارج از ایران هستن دوستی دوست رفیقی دارین یورویی هم این پلتفرم چیز قابلیت اینو داره که شما بتونید ازش استفاده کنید دوتا لینک لینکو گذاشتم اینجا که ازش استفاده کنی من چرا اینو اومدم بیرون یه لینکی باید برای شما بذارم من این اسکرینو ببندم که برگردم به موضوع کلاس استاپ شیر برگردم فایلو باز بکنیم فردا شبم هم همین داستان رو توضیح میدم اگر دوستی فکر میکنیم برای دوستیتون علاقمندن میتونید لینک رو بفرستین که ازش استفاده بکنن من اینجا اینو سیز کنم میخوام لینک 10 درصد تخفیف کارمز رو براتون بذارم ببخشید نمیتونم پیاماتون رو جواب بدم الان ببینیم چرا مشکل داره آها این من لینک ده درصد تخفیف براتون میذارم این تخفیف روی کتابم هست اونو میذارم امشب توی گروه سی درصد هم روی انتشارات مرتبط با حوزه کریپتوام بچه قبی هستن خوبم کار کردن و پیشنهاد میکنم حالا اگه کسی که کت... اهل کتاب، و کتاب داره از اون استفاده بکنه من این لینک رو ببخشید دوستان میدونم دارین سوال می این پایینم مرتب پیام میاد اما از با این لینک که ثبت نام میکن مشخصه دیگه اجازه بدین من این سفرم ببندم این لینک نوی که براتون گذاشتم اتوماتیک شما رو هدایت میکنه اتوماتیک همه کارش دیگه شما 10 درصد تخفیف تو کارمز دارید توی ای سینار رو. دو تا از هفته آینده دو دو هفته, هفته بعدتری از اون شروع میشه، تا چه درصد هم تخفی دقیقا 40% درصد بر ده نفر اول تمون که بشه 30% درصد بر ده نفر دوم و بعدش هم بر به حالت اتومیک بعدیش. برای اینکه اطلاعات کاملی دوستان از دوره های و سرفصلش و جزئیات صابقه تدریس من سرفصل ریزش اصلا کاربوردهاش هاش همه چیشو یعنی هر چیزی که فکر میکن چی اون لینک ها هست روی لینک بزنید. وارد این دوره ها میشین و زیرش باز میکنه چندین صفحه توضیحات مبسوی است براتون توضیح دادم اگر هم باز به مشکل خوردید دو س س چه ده پیام صوتی بذارید یا تکس بین روی تلگرام تاش همتونون وااپش بلا رو هوای یا صفحه اینستاگرام من حتما دنبال کنید اونجا هم پیام بذارید. اکثر من جواب میدم ادمینم فقط خودم هستم پاسخ خودم میدم. پس خیالتون راحت که جواب صحیح خواهید گرفت من برگردم به این جریان اینجا جا استفاده بکن. اگر هم نه مثلا پسند نکردی بدون آگاه باش که تمام محتوایی که نه تنها من میگم هر دوستی که داره تو این زمینه کار میکنی شما تو اینترنت میتونی پیدا کنید ولی از این هزار توی اینترنت شما 4 5 طول بکشه شما پرفکت بشی تا اینی که شب عید همه چی رو از صفر تا صد یاد گرفته باشی تو 15 روز عید بیفتی به جون بازار که تو کلاس من از جلسه دو شروع میکنی خرید کردن الان شما دیگه یاد گرفتی که بعدش باید این سراغ تحلیل گری و دیگه اینا واسه یه آدمو داره فرصت بازار مالی محدوده وچر ها امواج پرفکت مانی و وب کسب درآمد آها این چیز باحالیه یه سری هم میگن بابا ما انقدرم پول نداریم که بیام اینجوری گذاری کنیم میگم تخصص که داری سایت ترین کار چیه میتونیم رو ترجمه کنی فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی انگلیسی به آلمانی اسپانیایی اسپانیولی و و و بلدی برایشون انیمیشن درست کنی همون رفیقمون که اومده بود برای فیسبوک ببخشید اونی که اومده بود برای فیسبوک اه... لوگو زده بود از رفیقای زوکربرگ خب اون نداشته روز اول بده بهش سهم داده یار میلیارد شده این شرکت ها هم اکثرا میان شروع میکنن شاید منابع مالی آنچنانی نداشته باشن از توکناش میتونی بگیری میتونی خیلی کارشون درست باشه و کار شما هم درست باشه میتونی اتر بگیری که ده تا روشی حالا فقط این عنوانو گذاشتم اینجا برنامه ریفرال افیلیت وجود داره که برای بازاریابی ازش میتونید استفاده کنی و جالب اینکه بیت کوینتون میتونید روش سود هم دریافت بکنید با سیستم های استیکینگ و حتی وام هم باش بگیریم بگیرید مثلا از فایننس که اینو میگم هوویه سیستم های بانکی خواهد بود استخراج با ارزهای دیجیتال بحثش خیلی طولانیه اما فقط دارشته باشیم که سه مدل استخراج داریم مونینگ پول و کلود مونینگ و انفرادی انجام میشه آدرسی از خود ها وجود داره که در دنیا الان اینو با هم میبینین اگر فرصت بشود نزدیک ترین هم به ما یه دونه تو بی تی تو تهران ال باگش هم که در سر و سر دنیا بالا 12000 با تو بی تی امه و ترکیه و ارمنستان دیگه تشویین تو فرودگاه میتونید با بیت ایران اپلیکیشن کیپ پول که روی موبایلتون هست راحت پولتون رو اونجا تبدیل به لیر بکنید یا منات یا دلار بگیرید که حتی تو جده عربستان هم هست تامین مالی مقاله رو من قبلا کار کرده بودم در حوزه تامین مالی که توی حمايش حمايش بانکداری الکترونیک داده بودم و بعدا هم تو دنیا اقتصاد چاپ شد مبی بر اینکه تاثیر تعمین مالی از طرق آیسیو و روش تمیین احت آسی و تثیش که بر روی بازار پول سرمایه میذاره فوق العاده دو ث جذابی این تو دنیا و اتفاق هم داره میفته تو ایران از اولین سکر که ما هم دیدیم فقط توضزیی کلی این شال کوین آفرین گدادم و سک با هم صحبت کردیم و این س یه ای استاندار آRS بچههایی که ا اگر مالی خوندن اینجا احتمالا باش خیلی آشناسی یا گپ وسریه کلی اسفداری اینا خیلی جریان قوی دارن آی پی آی سی ما هم مقایسه کردم کیف پول ها انواعی مختلفی داره هارد والت پیپر دسکتاپ موبایل وب دستبندی دو دستبندی کولد هات داره از بالا به پایین که میان ریسک امنیتیش بیشتر میشه و حالا نمونه هاش که لجر نانو اس لجر نانو ترزوری که بین 70 تا 150 دلار قیمته بالاقبر هزار تا کوین توکن هم پوشش میدهد لازم داری اگر میخوایی حرفه ای کار کنی بالای 100 میلیل تومن حتما کیف پول سخت افزاری بخیر متاسفانه یه ده روز پیش من شنیدم که یه مقدار موجودی حالا این کیف پول تو ایران کم شده یه ویدیو رو آی جی تی رایگان گذاشتم نگید اومد فقط تبلیغ دوره اشکرچی زیاد نگرفتیم و کلی محتوی بهتون دادم که باید برید خودتونم بخونید. رو آی جی تی بی هم یه دین ویدیو گذاشتم که این کیف پول سخت افزاری ها تقلبی و کلابرداری تویش زیاده چجوری بفهمید که سرت کلاه نرود انواع کیف پول دیجیتال، روش های ها رو که دیگه اصلا چیزی به نام بیت کوین رایگان نداریم و حواسمون جمع باشه که سرمون کلاه نره این حاج آقا رفیقمون آقای پونزی که روش خاص خودش رو داره این،, این پادکستر رو خیلی باحاله پادکست سیلک روده که بهش میگفتن آمازون مواد مخدر و ایبی مواد مخدر فوق العاده کانسپت جالبی داره من توصیه میکنم امشب قبل از خواب حتما یک ساعت طول بکشه پادکست باحال نقالی قشنگی هم داره لینکش هم اینجاست تو این فایل‌ها گذاشتم این این فایل کلاس امروز رو دانلود کنی. این اینم حتما گوش کنید که جالبه بدونید که چه اتفاق مدل کلاوردن نیجریه ازش بگذریم است اینو بیان بهتون بگم ببینید ما تو بازار اینو تو قسمت حرفه‌ای من یاد میدم ما چند تا روش داریم برای تحلیل تکنیکال یه بنیادیه یه مالی رفتاریه یکی سنتیمنتاس احساسات بیت کوین و های بیت کوین. تحلیل تکنیکال بنیادی رو باهاش آشنا هستیم من بحثی ندارم واسن پیش نیاز این دوره است و اگر بحثی هم نمی‌خوام تو دوره بکنم اما نکته اینه که من اگر بیام از تجربه آدم‌های قوی‌تر از خودم استفاده کنم یه بحثی دارم استند اند شولدر که این بحث که نسبت دادم چه به اسحاکمی میگه ایستادن بر شانه قول ها میگه وقتی شانه قولی قرار میگیری دور دست داری میبینی و از تجربه این ظرفیت این داری استفاده میکنی پس من بیام بیام با همدیگه بریم سراغ مثلا سایت ها و تحلیلگرای های درجه که وجود دارن تو دنیا از این ظرفیتشون استفاده کنیم گیم بگیریم و از این بازار تا زمانی که داره رشد میکنه بعد سهم خودمو بگیرم. یه چیزی این گلدن کراس که روی مکدی انجام میشه خیلی توی بازار کریپتو جواب میده در تایم فریم بلند مدت به عنوان یه خروجیه نه اینکه فقط بر اساس این دیل کنی ویدیوم تو یوتیوب رایگان گذاشتم ببین شاخص مهم تاثیر گذار سمنتاس اون احساسات توی بیت کوینه ببینید جالبه براتون بگم عرضزه و تقاضا تاثیر داره اخبار رسانه ها تاثیر داره روی دات های سیاسی تاثیره قون رگولوریوریقانون گذاری فورک هافینگ اینا چیزایی که کامل توی سفراست من توضیح میدم. اینا تاثیر داره اگر دوستی که به هافینگ اعتقاد داشت برج دو امسال با اون مصوی هم که من کرده بودم نموداریم که بهتون نشون دادم میگه مثل اثر حرو من شمسس دیگه. خرید کرده بود تا الان حال کرده بود. رفتن چسبیدن مقرزانه نگاه میکردن به مسئله و به حس انتقام جویی از بازار سرمایه و این هم هم ضرر کردن. یه مدلی وجود داره این تای مدل. مدل S2F. Stack to Flow برای پیشبینی قیمته بر اساس این مدل که من دیگه این رو بگذارم توضیحات مفصلی داره. الان S2F طلا 55 و 9 عددش. S2F بیت کوین این عدد اشتباه خورده اینجا پنجا و پنج هست و یه تکونه کوچیک بده و میگن تا بیس بیس میره بالای 100 و جایگزین طلا به عنوان یک کالای سرمایه خواهد شد و به همین خاطر که میگن احتمال این فاصله این پولی از بازار طلای جهانی اومد سمت بیت کن و نقاط ضعف این مدل که حالا روش بحثی نداریم ببینید یه چیز باحال بهتون بگم این خیلی کلی کار کرده این یه جلسه کامله با رینبو که میان بهتون بگم که اصلا بازار در حالت هبابی هست یا نه کلی نمودار داره مقایسم کردم دو فبری 2021 با 26 جولای 2020 نگاه کنید اینجا رو من اینو بزرگش کنم آخر کلام میدونم هم خسته شدین من هم خسته شدم ولی این لامسته پول جون که نیست بشه ازش راحت گذشت شرخی میکنن ببینید current date 26 هفت 2020 قیمت بیت بوده 9,933 دلار و گفته با این مدل پیشبینی S2F پیشبینی میکرده پیردیکشنش 13000 رو میبینه همون موقعی که همه میگهتن حرف از 3000 میزدن و با یک انحراف میار مثبت 23000 دلار که رو 20000 دلار میگفتن میریزه 12000 و رو دو انحراف میار 47000 که الان 50 50 و دی. چه تاریخی؟ برج هفت سال قبل الان چند این دوی سال جدید هستیم یعنی نه ماه قبل و جالبه من اینو بیارم اینورتر و میگه current پرایس تو یک دو یعنی 15 روز قبل که دوره عرف میگفتن سی هزار بود گفتش که prediction هم روی یک هزاره تو گام اول و اگر رشد بکنه تا هفتادی هزار تا و گام بعدی سد هزار تا با همین مدله که میبندید سه هزار دلاری که تو اون لانگ فورکاست بود با هم دیدیم پس شما یه زون در میاری از اینجا که تا کجا میتونه روش کنه حالا کوین رفت اینجا چه آلتکوین های زیر یه دلار بگیریم که بحث مفصلیه که میخوام بعدا با تون در خصوصش حتی یه لایو با حال هم برم اینو گفتم که فقط این جایزه اونایی که تا آخر کلاس بایستدن فقط برای بیت کوین نه شما رو بقیه کوینه که قابل استخراجن میشه ازش استفاده کرد توضیح کوتاه بهتون بدن منابع محدود در دنیا مثل طلا آب، پلاتونیوم، نقره که منبع محدودی داره و هی ما داریم ازش استفاده میکنیم قیمتش رو چجوری تعیین میکنن بر اساس همین مدل S2F برگردم بالا یه چیزی بهتون نشون بدم ببینید این S2F 22 فوریه 2021 توی این نقطه که قرار داره این کمر رشته قرار داره میاد تا صد هزار رو داره میبینه و این بیس بیس هشتی که داره میبینه میرسه به اینجا دوستان به یک میلیون دلار پنج درصد احتمال بدیم محقق میشه این حرف بهش با دقت بیشتری نگاه کن های احساسی ببینید آه یه تیکر براتون بگم یه تیکر براتون بگم برج دو پایان دو ایمسا بر اساس فایننشل استرولوژی یعنی ستاره بینی مالی ما یه چیز به نام واجی به نام ستاره بینی مالی دارید من این مجموعه ویدیو به فایننس و فاینانشال استرولوژی گذاشتم توی صفحه یوتیوب هم هیچ وقت تو عمرم اینقدر فوش نخورده بودم کمتر معلمی هم توی این حوزه جرأت می‌کنه توی اینا حرف بزنه من هم خوندم در موردش پیشناهات میکنم برید گوش کنید برج دو سیگنال خروج از ستاک مارکت داده بود داستان اسر آکفاریوز رو نمیدونم این یه مقطع بحث خارج اینا کانسپچوالی ها. یه مقصد داستان داریم روش خیلی هم چیز نمی دیگه ولی خب اون اچه قدیمی های بورسی یادشون هست که تشریف میبردن محصری آد... آد... آد... های خیلی محترم و با کمالاتی. در یکی از شهرهای نزدیک تهران و خب در کلاس ستاره بینی ایشون شرکت میکردن و حالا از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه میکردن اینا میمونن بورسی و مالیشون میدیدن و در نظر داشته باشیم که یه سری کانسپتالی وجود دارد از صده 17 میلادی به من تحلیل محتوا که اون تحلیل محتوا زمانی بود که کلیسا می‌خواست ببینه که چقدر درماش بد دارن حرف می‌زنن بیاد مقابله کنه از یه روش‌های استفاده می‌کردی که بعد رش کرده روش کرده اومده کامپیوتر هم خورده تنگش و بعدم در دوره قبلین قبلیه ترامپ هم ازش خوب استفاده کرد حالا از همین استفاده کردن میگن میگن فازه چیه ببین ما تو تحلیل تکنیکال عدد یعنی شامل قیمت و حجمو داریم توی اینجاد میاد میگه فضا در چه فضایی آیا فضاییه که فکر میکنن یعنی تو کل اینترنت فکر میکنن که بازار رشد میکنه یعنی میترسن بریزه این تیکه یک جریان قوی از اطلاعات قسمت کوچیکی از اون رو من تهیه کردم گذاشتم تو یوتیوب من میتونید ببینید و توضیات کلیش سر کلاس هم میدم شاخص هایی که مورد استفاده قرار مییه NVRوی MVT, RروT S2F S2fX S2f دی که دیه خیلی هم باالتره به خاطر اینکه من منتی سبدی هم میدم که اینا رو کدما رو میتونید با هم جفت بکنید یه ترکیب و یه آش خوبیت توش دربیه دهت داره میگه که اگر رسید به یک بخر، بالای چهار آماده فروش باش و داره مارکت value to release value رو داره میگه و هیچ ربطی هم به قیمت نداره اگر جایی بهت داره میگه مفتی بیا یه چیز سیگنالی بهت بدم بگون the only, the only free cheeses is in the mouse trap مالی رفتار روشناس مالی هم که روش کلی بحث میکنیم. مدل ها رو میبینی پاینامه من هم در همین خصوص بوده توصیه میکنم حتما یه تست MBTI بزنید برای خودتون خوب روانشناسی اقتصاد بحث جذابی داره تیپ های اگر در همین حوزه بود بدونید در بازار کریپتام و کل بازار مالی موفق خواهید بود. ISTJ, ESTP, TG INTJ, INTP پس حتما امشب بعد از این تست MBTI بزنید دوستان MBTتی تایپام ایناس این <تصفح> ستاره بینی مالی هم که توضیح شده دادم یه سری کتاب و منبع و اینا معرفی میخوام سر کلاس و سوابق هم که وجود داره مثلا یکی رو بخونم مثلا این گابریل لپروی سال 2009 اومده تاثیر خرافات بر بازدهی سم خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، بازی کمتر از میانگین و فشار خرید و فشار خرید اوف, اوف پیدا میکنه و قیم رزش قیمت میشه، تو بورس امریکا اومده دیدو تحلیل کرده. ریلو روبرتی هم اومده تاثیر های ژو مگناسیک بر بازدهی سم دید گران تحت تاثیر این ها تمایل بیشتری به فروش دارایی دارند. به اینا میگن behavior finance یعنی مالی رفتاری کانسپت جدیدیه تو دنیا براتون تاش اینو بگم هر کی میخواد گوش کنه گوش کنه گوش هم نکنه مهم نیست خودش از دست میده توی امریکا اومدن چیکار کردن من تو پایان من به این رسیدم که یه روانشناسی اقتصاد و اقتصاد آزمایشگاهی میاد اومدن رسیدم به اینکه کلا خب این ادم خفنه و گردن و پولدارا رو بیار ببینیم اینا چه خصوصیتای چیزی دارن چی میگن ساختاری دارن یعنی توشون چه فاکتورهایی وجود داره بیاین بریم سراغش یه تست ام بگیریم تست عصب بگیریم تست مثلا رادیو چش و روان فیزیولوژی و و کلی و. تست آزمایشگاهی بگیرن بعد تش اینا رو گذاشتن این دانشمند هیچ چکون هم تکون تکون دادن دیدن یه سری تو همه اینا مشترکه اون ها رو در آوردن بررسی کردن دوباره نمونه گیری کردن فلان به همان تش رسیدن به یه شابلون درست کردن بردن تو جامعه مالیشون گذاشتن هر کی از این شابلون در اومد سرندش کردن اون تعدادی که اینارو بودن در یه مسیر صحیح آموزشی رشدشون دادن که الان هفت سانیه کل بازار مالی ما که معامله میشه کل ارزش کل بازار مالی ما که تو ایران معامله میشه معادل هفت سانیه بازار امریکاست این نکات مهمیه تو حوزه بیورو فایننس بعد بهش جدی نگاه کنیم تو ایران هم داشت دا جدی نگاه داره میشه جدیانه خوئن منم در این خصوص بوده فواید استفاده از های معاملگر فراهونی تو این حوزه می‌بینید که هفت در چاری کار میکنن این 8 تا ربات توصیه‌ای ندارم استفاده از ربات در اول کار انتخاب صرافی یک نکته بسیار مهمی که خودش یه فصله برای خودش روش سرمایه‌گذاری هم یا سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم سی ها هم, هم که می‌دونید عملاً شما قرار بیت کوینی نمی‌خرید کریپتویی نمی‌خرید بلکه رو قیمتش می‌خرید ايه پیشبینی میکنی و از این پیشبینی سود میبرید مزایاش اینه که داره اهرم هست leverage بهتون میده روی مارجینی که بهتون گفتی در هر دو سوی بازار یعنی سودی نزولی خرید فروش فروش نیم دستک کارمز داره مالیات نداره چون جنسی نمیخرید انت اقذا به لحظه دلخواه یعنی تو باز قرارداد فیوچرز هست که آتی رو میگه تو اون تاریخ کلوز میشه و ضرر و داری مشکلاتی که داره مالک سهمی نیستی مالک چیزی نیستی فقط شرط بس قیمتی پیشبینی اهرم مالی ریسک زیاد معاملات زیاد میتونه تو بیاره مارجین کالت بکنه ریسک بالاتر از خرید سهم توی سی اف دی وجود داره و بیش از حد هم که خزینه ها... خیلی بخوای هز... کنی؟ هزینه کنیم به خاطر خزینای کم ضررخای کرد خزینهای شبانه شان بر اساس بهره لیور که سر کلاس کامل توضیح میدم کاربردای هم براتون توضیح دادم و پایان اسلایدها سبد پیشنهادی بعدی من براتون این هستش که حتما دورهای مختلف اوموزش نه تنها با من با هر کسی دیگه بگیرید این بازار جذاب حالا حالا جای رشد داره 10 سال دیگه نشه که برگردیم نگاه کنی یه دلار بوده من کجا بودم این سوال رو برو به خودت بپرس به من جوابشو نده من جواب خودمو دادم به شما ولی شما به من نگو به کسی دیگه هم نگو برو خودت فکر کن 10 سال پیش یازده سال پیش کجا بودی که 1309 بیت کوین یه دلار بوده و الان اگر 10 سال آینده باشه چه کاری انجام بدی اگر اینی تیکه صبادتو بچیم میگیم 20 بیس 28 بیس میشه یه میلیون دروف میگه اصلا داره خالی میبنده بازار گرمی میکنه یه ذره بونم با بقیه صحبت کنم به صفحات دیگه نگاه کنم تو صفحه اینستاگرام منتظرتون هستم واقعا فرصت نمیشه اینجا اه من اه پاسخ سوالاتتون رو بدم 940 دقیقه از 40 دقیقه بیش از زمان مجازمون رفتیم واقعا آیه حسینی ممنون دوستت دارم انقدر خوب ما ساپورت دیدی و ممنون این سمینار که این فرصت رو برای من و کلی آدم دیگه توی دنیا و ایران به وجود اومدی که از پلتفرم های این تیپی برای توسعه دانش تو این اوضاع بعد کرونا استفاده کنن امیدوارم این جلسه رو که آقای چیز میان بالا آیه حسینی توضیح در مورد فیلم این جلسه و من اینو ضبطش کردم و بعد اینو آپلودش میکنم که شما بتونید دانلود کنید خواهشم اینه که به دوستاتون برای کلاس فردا توصیه کنید میتونید کلاس فردا هم بیاین برین تو همون لینکی که دادم شرکت بکنید توی ایوند اصلا اون فامیلی من گوگل کنید تو ایوند هستش و این دوره رایگان با رو شرکت کنن اگر دوست داشتن دور راهی بعدی اگر نه که فقط من راهب نشون دادم امیدوارم که پرسود باشین دلتون شاد لبتون خندان سوالات رو انشالله به صورت خاص در یک لای به اینستاگرام با هم خواهیم رفتی که فرصتی نم... نمونده 70 ای نفر الان هستن ازتون عذرخواهی می که نرسید من سعی کردم تو این باز کوتاه هرچی مطلب بلدن بهتون منتق کنم. ارادتمند جناب آقای حسینی اگر نکته شما برای استفاده ویدیوها برای دوستان دارید زحمت بکشین تشریح کنید بله خسته خسنبوشید میام خدماتمون جامع بشه به همین دوستان هم خسنبوشید میام دوستان فیلم باز جلسه از یک ساعت دیگه در پنل کاربایت و سایت اینترنال قرار میگیره و بعد از چند روز هم فیلم قابل دانلود قرار میگیره از یک ساعت دیگه می باز پخش همین جلسه رو داخل محط... داخل پنل کاربایت کن. و داخل همین موقعی پردود کانکت مشاهده به پرمائید. امیدوارم که استفاده لازم رو از جلسه بوده باشید داموشه پرگه شما نکتهی دارید مرخی خواهش میکنم نکتهی نیست سلامت باشین خدا نگهدار.